היי אלן. היי אירן. צריך להתחיל תכף. צריך להתחיל. להתחיל? מסתובבת שמועה שאלכוהול הורג את הנגיף. זה נכון? ואם כן, מדוע אלכוג'ל לא עוזר? אז אלכוהול כן הורג את הנגיף, כן עוזר. אבל אני רוצה להדגיש שזה עוזר לחטא את הידיים ומשטחים, זה לא עוזר עם שוטים האלכוהול, ויש לך את הנגיף. אתה לא תעברי בגלל זה. וכמות האלכוהול צריכה להיות מעל 60 אחוז. בהתאם, 6 כן. כן. בשביל להרוק. האם הנגיף הקורונה משתנה בדומה לנגיף השפעת? אז נגיף הקורונה הוא, הוא נגיף הגנטי שלו הוא RNA, הוא אחד מנגיףי RNA הגדולים שאנחנו מכירים, ובתוך הנגיף הזה, יש לו, ברגע שהוא משתכפל, יש לו איזושהי יכולת לתקן טעויות בגלל שהוא נגיף מאוד גדול. אם יכנסו הרבה טעויות, זה יפגע לו בתהליך של הרפליקציה, של השכפול. אז מדובר בנגיף שהוא יציב יחסית לנגיפים אחרים שאנחנו מכירים. לעומתו, נגיף השפט, הגנום שלו הוא מורכב מהרבה מקטעים ולא ממקטע אחד כמו נגיף הקורונה. הדבר הזה לאח that itself, makes the nosebleed more likely to be more severe than it was during the coronavirus. Even in the past, you don't get a clear picture of the nose because it needs to be stretched to the point where it can be stretched. There are no exceptions to this in the coronavirus, and we ‫הרבה פעמים אומרים ‫הדבקה אסימפטומטית. מה זה אומר? ‫הכוונה היא שבן אדם נדבק בנגיף, ‫ואפילו מפיצותו, מפיץ אותו, אבל הוא עצמו לא מראה סימני מחלה. ‫מה לגבי חיות? ‫האם הן יכולות להידבק מבני אדם? ‫אז אנחנו יודעים שהרבה נגיפי קורונה ‫מגיעים מחיות, ‫ולכן אנחנו לא יכולים לשלול זה. ‫היו כמה שמועות על כלבים ‫שנדבקו מהאנשים שחלו, ‫אבל הן לא מבוססות ‫במחקרים מדעיים האם קיימות תרופות כנגד הנגיף? כרגע אין תרופות כנגד הנגיף, אבל המחקר של וירוסים מנסה בעצם להבין מה ייחודי במנגנון שבהם מתרבים ומנסים למצוא מטרות שיתקפו את המנגנונים הייחודיים האלה לווירוס. כרגע זועתה מטרה כזו, איזשהו אנזים בתא שהווירוס צריך אותו על מנת להדביק, מזלנו קיימת תרופה שמעכבת את הפעילות של האנזים הזו ולכן יתכן מאוד שתרופה כזו היא יכולה להיות כחלק מהקו במלחמה בנגיף הזה יש גם המון המון ניסויים קליניים שעושים עכשיו עם תרופות שפיתחו אותן לנגיפים אחרים כמו לנגיף הסארס או לבולה וכבר עברו חלק מהתהליכים של האישור ובדיקות הבטיחות. וחלק מהתרופות האלה פשוט מנסים אותם עכשיו כנגד הנגיף הסארס הנוכחי וחלקם מראות יעילות מאוד מאוד גבוהה כמו למשל תרופות שמעקבות את האנזים שמשכפל את הנגיף ו... ותרופות דומות אחרות אני מבולבה לגבי השימוש במסיכה, האם היא כן למה לא מחייבים שימוש בה? אנחנו רוצים זה? אז קודם כל שיש כל מיני סוגים של מסכות, חלק יעילות וחלק לא. חלק מהמסכות נועדות להגן על מי שחולה בשביל שהוא לא ידביק אנשים אחרים ולא דווקא על הבן אדם של הובש אותה. ניתן לחלוט פעמיים? שואלים הרבה. אז ממה שאנחנו יודעים, מחקרים שבוצעו לאחרונה רואים שמשהו כמו עד שבעה ימים אחרי הופעת הסימפטומים אנחנו כבר באנשים נוגדנים, נוגדנים האלה מגינים עלינו מפני הדבקה חוזרת בניגוד למה שפורסם בעבר בעיתונות שהיו חולים שהיה להם תשובה שלילית ואחר כך קיבלו את המחלה כאילו חזרה עליהם כנראה שזו איזושהי טעות שהייתה בבדיקות ויש לנו אבל כרגע החדשות הטובות הן שנהירה שאנחנו מפתחים בעקבות ההדבקה חסינות להדבקה הזו. האם יש דרך להבחון עצמי? לא, אין דרך כזו, צריך לתת את זה למעבדה מקצועית שתקבע בוודאות האם הבן אדם שהוא חולה, הוא חולה בנגיף הספציפי הזה. כיצד נקבעו מספר ימי אבידוד אדם להיות? אז מה שעשו פשוט זה מחקרים, עקבו אחרי אנשים וראו כמה זמן, מרגע החשיפה, בעצם לוקח להם לפתח מחלה, ורצו בעצם לוודא שבמהלך הזמן של הבידוד, הבן אדם יתחיל לפתח תסמינים, או לא אם הוא בריא, ואז הוא יוכל לצאת מהבידוד. במאמר שפורסם לאחרונה, יראו שעד משהו כמו 12 יום, 97.5 אחוז מהנדבקים מפתחים תסמינים, ככה ש-14 יום נקווה כהזמן הבטוח. מתי סביר שיהיה, אם בחלל חיסון לשימוש האוכלוסייה? פיתוח של חיסון הוא דבר ארוך, לאו דווקא בגלל הפיתוח, אלא בגלל גם אחר כך בדיקות שלו, שצריך לראות שהוא בעצמו לא גורם למחלה, ומה ימידת ההגנה שהוא מעניק לאוכלוסייה, הדברים לוקחים זמן, יש גם מספר שיטות שונות שאפשר לפתח בהם חיסון מבחינה עקרונית, אנחנו מעריכים שזה ייקח לפחות שנה או יותר. גם אחרי שמראים שהחיסון הוא בטיחותי, יהיה צריך לייצר אותו בכמויות גדולות שיספיקו לכל האוכלוסייה, וזה תהליכים שאנחנו יודעים שלוקחים הרבה זמן. האם כמו השפעת וירוס הקורונה ייעלם וצפוי לצוץ שוב בחורף הבא? שאלה... גם שחוזרת על עצמה די הרבה, והתשובה האחראית היא שאף אחד לא יודע. אין לנו מושג איך הווירוס הזה יתנהג, כי כמו שאמרתי לפני שניה, מדובר בווירוס שהוא חדש. ההנחות האלה באות לפי... מקרים בעבר. מקרים שם. בעבר, כמו שפעת, שזה גם מחקרים או מעבדות שעוסקות בתחום יודעות שבאמת השפעת לא לגמרי נעלמת. Eh, בקיץ היא פשוט מופיעה בכמויות יותר נמוכות, אז מהשוואה לוירוסים אחרים, בעצם עלתה השאלה הזאת, אנחנו יודעים גם ששפט אוהב קור ויובש, לא בטוח שזה הסיפור עם הקורונה, אנחנו מאוד מקווים שזה יקרה, אבל שוב, בגלל שאין לנו חסינות באוכלוסייה, הסיכויים שהוא ייעלם לגמרי הם כנראה נמוכים, ויישאר לנו eh, איזה שהם, יכול להיות שהמזג ישפיע, אבל עדיין יישאר לנו eh, נגיף הקורונה כנראה בסביבה eh, בזמן הקרוב. אתה רוצה לשאול אותי או שאתה רוצה לענות? אז אותי. אלה, איך את מתמודדת עם המגפה? אני משתדלת להישמע להוראות משרד הבריאות, לשטוף ידיים, לא לגעת בפנים, לא ללחוץ ידיים ולא לחלק קיפים. גם נוספת מעבר לשימוש באלכוג'ל, מאחר שהווירוס הזה עטוף באיזושהי ממברנה שומנית שהיא לו, אז גם שיפת הידיים במים וסבון היא אמורה די יעילה כדי לבטל את של הווירוס הזה. שניר יברים. על